افكار ابداع نجاح طموح شجاع استمراريه هما صفات من شخصيتك جزء منك ولكن مش قدرتي تلقاهم في شخصيتك عمرك سولتي راسك انا كشخص كانسان طموح في هذه الحياه أشنو نقدر ندير خاصك تعرف ان بافكارك تقدر تعطيه الدبس عقلك محتاج لتساؤلات محتاج لمعلومات جديده محتاج للاحلام والطموحات كون راسك وسع افكارك حرر خيالك كن مبدع في هذه الحياه أه الحياه كتطلب منا نكونو اشخاص جديين في اعمالنا وتصرفاتنا في, في كلامنا و احداث افكارنا حيث كل تفكيرنا كان عاكس على تصرفاتنا واخلاقنا وبعد مرات كننسلم سته في الحياه و كل حاجه و قيمتها و حاجه و كنصافح و شفراء ولكن المهم هو انت و ترى ما قيمت راسك فينز <تصفيق> ابقى دور وتفتخر بدال الشي اللي تتعرف الدور